depo ile ekibi destekle hamlelerle başladı bu kimi şimdi gibi bu blok bu ya mazbuhi istiyorlar bravo ona doğru aslında bunda اين شريط خل؟ أشيلك. صارب عين. والله أحبه والله المصروف كاين اخويا كاين دابا لمراكش والهيت كانت جاي متشارجا سيدي بنوهراد بن سيدي بنوهراد جاي با من سيدي بنوهراد بنو بنو. بنت البلاد رحمهنيه ياك رحمانيه رحمان زيديك انت تكون عندك القول 14 حيد واحد ا ارفاك ساب مدينه سماره هو هذا الراجل هذا والله معروف دخل السوق قول السلام عليكم مشاهدينا الاعزاء تحياتي لكم جميعا اليوم نتواجد في السوق سوق المواشي بمدينه سماره 12 9 2022 تحياتي لكم جميع المشاهدين الاعزاء نقول لكم الاتمنه المواشي السلام عليكم سمينو رغم ما سيدي كاين هاد الخروفه اللي شريت انا هادي هاد الحوليات شحال شريتيها سمين دابا 18400 هاد مزيانه تيسيم الله يسر الله النهار السوق غالي السوق طالع ياك مزيانه هادشي اللي بغينا هنايا بغينا نغلم تكون غاليه ويكون الراز يكون مزيانه فين هو مسجد انا مشو و المحجوب زديها على النبي المال شحال محجوب شحال 52 الربعه وهذيك اللي ما الله يستر ليك ودي الله شو هذا شو والله لا والله آه ميلو ها يا هاني ها نيا خو ميلو يعني كي ميلو الله يجيب غشته اش غدير الله مليون جمله بارك الله جيانه دسميلود الله يسلمك حولي زينه سي. ادريس ادريس ادريس آه. ادريس ادريس ادريس ادريس ادريس ادريس زعمون شويه الله يجعل لهم الربح اكثر من نعمة فيك هاكا راه خويا الحد ديال المنابه حد المنابه هاذي؟ يا سمره سماره يا بنت البلاد يا بنت البلاد يا بنت البلاد يا بنت البلاد الرحمانية ياك الرحمانية الرحمانية مسيكينة مزيانة سيدي الله يحفظك تسوقتي الحد ميرور مزيانة اخويا ميرور مليحة كيدايره الدنيا شنو؟ تبارك الله الدنيا زينة تبارك الله ياك يا سيدي تبارك الله الله يحفظك يا سيدي ميرور الله يستر لك بخير الله يحفظك هنا الدنيا زينه الحمد لله كل شيء بحال بحال كاع الله وحده كاع الله كاع الله وحده زينه هذا البلاد مغيزه الله والله الى الله الله الى الله الله الله الله الله ها بطاطا ها هنا ها ها ها ها ها ها ها خمسة ها الله بارك الله الله. الله يستر لي كود السلام عليكم. آه هيا يا نبيه لكم على النجاح رضايزين لنعجون فيهم لا حلو. لا لا لا جوجنا فنتاز لا لا شباح تباعوا الله يسر الله يسر الله يسر اه زفري الحلم جزال لا طوره هو يدي تجلين ثلاثة وثلاثين وش الجملة؟ ثلاثة ثلاثة وثلاثين وش في السن هذو سداسيات سداسيات؟ بثلاثة زينة زيان. زيان. تبارك الله ثلاثة وثلاثين تا ما الله يسر ليكم <تصفيق> زينه هذي تبارك الله عبد. 14 في ريال. جملة او الان؟ 14 في الجملة. طعم. شي دي لا يجزي جملة هي يعني كلها. تباع كلها 14000 في الوحدة. الله مبارك يا الله. عطا وش تالف؟ هادي شحال سمعتي فيها المحجوب باقي على الله؟ هادي خويا الحاج عطاونا عشرة وعطينا ميلو ثمانية ثمانية ريال الله يسخر ها ثمانية ونص داك ميلو ثمانية باقي بعيد آه باقي لا باقي اه ونص ضايدي انت عندك تقول شنو عادكم حنا 14 ونطلعو 8 اميرو شحال تيتي هنا 9000 ريال مازال ما باغي شي بيه اه المحجوب بيع بيع اميرو دير لي لا يوت اه بغا يشري ما راه باغي يشري من عندك صافي خلي خلي لي ديك 500 درهم هو اه 10 اه سن 12 بيع. كبيع بيع انت. نتا وي المعزه كلها 10000 ريال مشلات حم حم الله يربحوا بلان الله غاس دوز معنا الكلمه والله ترى غاش نعطوهنا باقين عندك بس 14 سيدي وقفتي سي هذا كساب ديال كس ارفع كساب مدينه هو هذا هذا والله معروف دخل السوق ها هو موجود معاك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. خير شبيك أودي أبويه راك زين؟ شباب ودي مليحة. لينا المرقدة بويه هنا. المرقدة سيدي هذا من قلميم. قلميم بارك الله فيك. مزيانة والله. لا لا حولية زينة تبارك الله. بارك الله فيك. الله يسر. بارك الله فيك. جرار حال بحال شوف كاع أرض الله وحدة. كاع أرض الله كلها بحال بحال الحمد لله. والبيع ديال 14 بالجمال دي. باش بغيت بيعها اوكي آه ولي هذه حوالي 14000 درهم امين اللي كودير بي الله يسخر لك سماك كي دير الاستاذ سأل مزيد راه مازال ليك الله يحفظك واحد شويه قال الله نصور الاستاذ مزيد تحياتك استاذ مزيد الله يسر لك فين هي الحوليات استاذ مزيد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 الله يسر لك ودا السعد يجيكم الله يسر لك الله يحفظك سلام عليكم شلين هنا كثير الله ندير المساء تمام الصنصه 11 سليطاو مزيانه تبارك الله حوليه زوينه والبيع ديالها شحال الله يسخر لك الله يسخر لك اخواتي الله يسر لك الله يحفظك الله والله مع السنين حنتيش، حنتيش. الله مبارك يا الله هذه شحال قال فيها خويا والله انا محمد شحال محمد كنقولوا في 14 14000 حولي هذا شحال ماذا يعني هذا؟ 18 الفريل تكرم سيكني لا يخشوص بارك الله بارك الله يبا ديال 28 الجوج هاد جوز ياك محمد كلها كنا أربعتاش كنا تلتاش كنا الله بارك ياك إلا كان الدرع سمين كتكون الخروفه سمينه. يعني آه كان سمينه أه. آه <تصفيق> مالك ما سيرتي غالي هذا الشيء ما كاينش ياك اخي لك 12 ونص او هو باع الميلود ميلود باع با المعيز اشتراشي شي وحدة؟ والله ماني ما والله ما والله ماني والله والله ريال زيانا طيب 30 دي ديولة الراجل لها دانيت 20 وخوه 20 بشكل كلهم كاملين بكور محمد مش رية 32 32 أطا 32 لا طا مشيه 36 36 36 36 36 36 ####خرج خل خرج دخل# دخل# دخل اه اه اه اه اه خمسين ما يربحه. شويه ها هو. خمسين. هو هذا خمسين يربحك محمد. خمسين الف ريال. الله يسلمك. ها هو السيد هو الخرفان مشاي دير لعزاء، قلت لها هما ألف ريال. زينين تبارك الله. سير الحاج الحاج بشحال شراهم بشحال؟ ألف. ريال، باعو ريال بعت يا سي محمد بعتي الله يسر ليك الله يسر ليك شوف الستور بعين 50 لا محمد شحال؟ شحال مشاو؟ 50 50 الله يسخر لك 50 الف ريال بارك الله بارك الله باعهم الله يسر لك السلام سلام السلام يا الشريف بخير راه كنصور ديما هذا السيد هذا السيد هو اللي كيجيب من السمارة ديما في السوق هنايا هذا راجل آه أه؟ هو اللي مقوم الناس ديال السوق ديما البار كييجيو له هذا الراجل هذا الله يسلي الله الله يسليك ليك الله هذاك الشيء اللي كاين والله صراحه ها لسه العلف غادي نصورو ان شاء الله شحال البال داير السنينه بال 17 17 17000 درهم 17 و مشراه مشراه 14 اه وصايروا 400 صايروا 400 الله 100 وخلفي اه مازوت غلا زولت في ان فين شوفوا انتم ما مشينا ما قل شويه مسكين ما اللي اه قلت المازوت آه، شويه كل شيء المقل والمازوت والمازوت شويه ومصروف طويل طريق طويله والمصروف كاين اخويا <تصفيق> كان من سيدي بنور جايبها <تصفيق> من سيدي 70 درهم في 70 درهم و400 هي ولم قابلهاش الناس الله يكون العون ما دغياش تقول يومين ديال الطريق يومين مشي يومين جاي آه ما تتوقفش مكاينش شار وما بقاش الناس ما غاديش ما ايام هذا خمسين هذا 40 هذا 30 ولكن كاينه قطع قطع ب 30 ريال الباليش معاك. تحياتي لك. بارك الله فيك اخويا. الله يجازيك. امين يا رب العالمين. يا. آه امين. من امين هذا هو الاعزاء يجيب العلف كي يجيب البار. كي يجيب. قديم العلف. الله يسر لك هذا المشاهدين هذا الراجل عنده كاين لا لا هذا سماندر ورق هذا هو الكميه دي المشايل اللي اعزائي الله يخليكم الله يستر ليكم الله يستر ليكم بسميه مقديس عرف لا تكالي هبلات دفع شانفينا صافي الله يستر ليك اي شيء طلع الله يسالك السقره اخوا سيدي محمد السقره اخوا علاش كيديرو ديك العيانه اللي بقات اه بأيانا بقادة للمشاهدة المليحة ودادا كيف محمد؟ ناكا شو ديك بيمان ناقصن ياك تاكت جيت الله السوق ياك عيوه عيوه الجزارة أي؟ نص تقليبه وداك الشيء كنعاود نعلفو هكاك الله يسر لك سيدي محمد هذاك مسكين هذاك ياك يعني. ما عرفتش الولد هذا السيد الولد كيقولوا ولد السري ديالو ولد السري ديالو مشرفين اخويا دي الله يحفظك الله يسر مشاهدينا العزة تحياتي لكم جميعا كنشكركم على الوفاء ديالكم وعلى الدعم ديالكم للقناة وكنختموا معكم من هنا الفيديو لأن السوق بدا كيخواو الناس بداو كيخواو من السوق تيمشوا نحييكم شيري العزاء وإلى فيديو قادم إن شاء الله وشكرا لكم على الوفاء ديالكم والمتابعة ديالكم القناة والدام ديالكم تحياتي لكم جميعا وإلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>